حضرت دین ایسے نہیں پھیلے گا جیسے ہم پھیلا رہے ہیں دین پتہ کیسے پھیلے گا حدیث سنیے کہ آقا کریم علیہ میرے ہی سلاد و آپ سہنے مکہ میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچہ یتیم غیر مسلم مسلمان نہیں غیر مسلم باپ فوت ہو گیا گھر میں پھاقہ تھا اس کی ماں نے اسے روکا کہ بیٹا کسی سے مانگنے نہ جانا کسی سے نہ مانگنا جو بھی ہوگا بہتر ہوگا وہ جن خداؤں کو پوچھتے تھے ان کا کہتے تھے وہ ہمارے لیے اچھا کریں گے تو وہ شعور کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا ابھی جوان ہو رہا تھا تو وہ اپنی ماں کے روکنے کے باوجود بھی اپنے چچا کے پاس گیا اور جا کر بولا کہ چچا گھر میں حالات بڑے خراب ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کچھ دے دیں ہمیں کھانے پینے کے لیے اور حالت تو اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میری ماں کے جسم پر جو کپڑے ہیں نا وہ بھی پھٹ گئے ہیں جس سے میری ماں کے جسم کا جو ہے نا وہ حصے جھلس رہے ہیں نظر آتے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تو چچا کچھ مہربانی کریں کچھ دے دیں ہمیں وہ چچا تھا اس کا اس نے جو اس کے منہ میں آیا اس نے بولا اور اس کو وہاں سے دھتکار کے بھگا دیا روتا روتا بچہ گھر جا رہا ہے کہ ماں کی حالت نہیں دیکھی جاتی اور رشتہ داروں نے یہ حال کیا اور روتا روتا جا رہا تو راستے میں کسی نیک بندے نے پوچھا کہ بچے روتے کیوں ہو کیا مسئلہ ہوا پھر اس نے سارا قصہ سنا ڈالا کہ یہ ماج ہے تو وہ کہنے لگے کہ ذرا سہنے مکہ میں نا حرم شریف میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری ضرور بھی ضرور مدد کریں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا وہ ہمارے دھرم کے نہیں ہیں ان کا مذہب اور ہے وہ خدا کو ماننے والے بچہ گھر گیا سارا ماجرا سنا ڈالا اور پھر آگے سے بتایا کہ کسی نے بولا کہ مکہ میں حرم شریف کے صحن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس سے جا کے مانگو لیکن ان کا دین اور ہے ان کا دھرم اور ہے تو اس کی ماں جو تھی وہ کہنے لگی نا بیٹا ان کے پاس نہ جانا میں نے سنا ہے جو بھی ان کے سامنے جاتا ہے جو بھی ان کا چہرہ انور دیکھتا ہے وہ اپنا دین بھول جاتا ہے اور دین مصطفا پہ چلا جاتا ہے ذرا ان کے سامنے نہ جانا تو ماں نے روکا لیکن بچہ روکا نہیں کہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو گیا اور جا کر آقا کریم علیہ ہی سلاد کے سامنے کہنے لگا دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا چھوٹا سا بچہ ہے ابھی بلوغت کی عمر کو چڑھ رہا ہے شعور کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں کہنے کا جی میں آپ کا دل قبول نہیں کروں گا لیکن میری ایک فریاد سن لیں تو آقا کریم علیہ مرے یہ مسکرائے پھر فرمایا کہ بچے بول کیا بات ہے تو وہ بچہ بولنے لگا کہ گھر میں فاقہ ہے باپ کوئی نہیں ہے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے اور حالت یہ ہے کہ کھانا پینا تو دور کی بات میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور جسم جھلستا ہے تو حضور باغ رہی سلاط وسلام نے جب یہ سنا نا تو اپنی مضمل والی چادر اتاری اور اس بچے کے کندھوں پہ ڈال دی کہ جا بچے لے جا تو وہ بچہ وہ چادر لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ امی جان یہ دیکھیں وہ جو سہنے مکہ میں بندہ بیٹھا ہوا تھا نا انہوں نے ہمیں یہ چادر عنایت کی تو ماں ڈر گئی کہ یہ سامنا کر کے آیا کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھا ہو تو پوچھنے لگی بیٹا دین تو نہیں ان کا قبول کیا کہنے لگا نہیں اماں میں نے پہلے ہی جا کر بولا تھا کہ آپ کا دین قبول نہیں کروں گا میں میری صرف فریاد سن لے تو وہ ماں چیخ کر پکار اٹھی اور بلند آواز سے کہنے لگی بیٹا ایسے دین کو قبول کر لینا چاہیے تو اپنے تو کیا غیروں پر بھی شقفت فرماتے گئے جی غیروں کے سر پر بھی چادر ڈالتے گئے تو بیٹا یہ تو بہت میٹھا دین ہے اس کو تو قبول کر لینا چاہیے اس میں تو داخل ہو جانا چاہیے دین تو ایسے پھیلا تھا اس طرح تو نہیں پھیلا جیسے ہم پھیلا رہے ہمارے والا دین نہیں مدینے والے داجدار ہیں. آ کریم علیہ صلاح و سلام کا جو دین ہے نا اس کو پھیلائیں اس پہ عمل کریں